איך הקורס מתנהל וכמה הוא עולה? לאחר שנים של הדרכה בחת המכללות והדרכה בליווי אישי פרטני במפגשים פרונטליים, הבנתי שאפשר לשפר את איכות הליווי והדרכה, ממש לעלות בכמה רמות על ידי המשך ליווי אישי פרטני, יחד עם של כל סטודנט לחזור על החומר מכל מקום וללא הגבלה. כל אחד מבין ששיעור פרטי טוב בהרבה משיעור קבוצתי, וזה מה שעשיתי כל השנים. אך הייתה בעיה קטנה. אנשים יושבו איתי במפגש של שלוש שעות, ראו, כתבו ואפילו הקליטו את מה שלימדתי, והלכו הביתה לתרגל בין השיעורים. התוצאה הייתה שהרוב זכו אולי 20% ממה שהסברתי, גם מתוך הדברים שכתבו, ובקושי הקשיבו למה שהקליטו. הרי אפשר לשמוע את ההסבר של מה שקורה בזמן אמת בשוק, אחר כך בלי לראות את המסך. כדי לשפר את רמת העברת החומר לכל אחד, העליתי את כל השיעורים, צילמתי והקלטתי אותם אחד לאחד כאילו יושב לידי סטודנט ואני מראה לו מה קורה. ממש שיעורים פרטיים. עכשיו, כשכל השיעורים ניתנים לצפייה אינסופית, ללא הגבלה עם אפשרות לעצור, לחזור אל קטע שאולי לא בפעם הראשונה. לקרוא את הספרים, לענות על המבחנים ולבדוק שהבנתם את כל החומר כמו שצריך, וכמובן, להתארגל על מערכת מסחר מקצועית את המסחר בזמן אמת, על תרגולים מסודרים, שלב אחר שלב, מהבסיס ועד למתקדם ביותר. והכל תוך כדי מענה אישי ומהיר שאלה, קבלת משוב על כל עסקה וידיעה שאתם בדרך הנכונה. והכי חשוב, המעקב והליווי נעשים ללא הגבלה של זמן. גם מעבר לתקופת הקורס והשיעורים, ממש לכל החיים. אני ממשיך ללמוד ולהשקיע בעצמי כל הזמן. לומד כילים חדשנים שמאפשרים לי להעביר את הניסיון שלי באופן המקצועי והיסודי ביותר. חזרתי מכנס סוחרים בינלאומי שנערך בשיקרגו ארצות הברית. פגשתי שם את הסוחרים הטובים בעולם ומרצים ידועים. נסעתי כדי ללמוד ולהשתפר. מצאתי שבסופו של דבר הקמתי עבורכם את הפלטפורמה וההכשרה המתקדמת ביותר בעולם למסחר בשוקרון ובחוזים עתידיים בפרט. באחריות מלאה. זה אחד הדברים שאני הכי גאה שעשיתי וזה כל הזמן משתפר ומתעדכן בהדרכות ובהדגמות מסחר חדשות אתם יכולים לבחור אחד משני המסלולים את קורס הזהב למתחילים למי שהתחום מעניין אותו ורוצה לבדוק אם זה מתאים לו קורס הזהב הוא גם צור לעולם המדהים של המסחר בחוזים עתידיים מסלול שניו הוא המסלול המלא, ה-3D Trading קורס למתקדמים ומקצועיים הוא מתחיל מהבסיס כולל כל החומר של קורס הזהב, פלוס שני מודלים מתנהגותיים חזקים ביותר של השווקים על פי הם סוחרים המקצועיים בקרנות הגדור הגדולות בעולם. למעשה תקבלו במסלול המלא את כל הסודות והכלים בהם אני סוחר לעצמי בכל יום כל השנים בהצלחה. עם המידה הזה והליווי אישי, תדעו במדוייק איך להרוויח מהמסחר באופן פשוט לאורך שנים רבות. ככה בדיוק יצרתי לעצמי חופש ויתלות כלכלית. יצרתי לעצמי אורח חיים שבחלומות לא תיארתי שאפשרי לגביי. עלויות כל אחד מהקורסים מצוינות באתר geva-trade.com תחת קורסים וספרים מקצועיים. קישור מופיע בתגובות מתחת לסרטון. הקורסים מתאימים רק לאנשים שלוקחים את עצמם ברצינות ורוצים ללמוד מקצוע פעם אחת שישמש אותם לכל החיים. יש לעמוד בתרגולים מעשיים, שורי בית ושליחת תיעוד לקבלת משוב על העסקאות שתעשו תוך שרה. האכשרה. מי שמחפש זול, מישהו חושב שרק בגלל שהוא נרשם זה יקרה מעצבו בלי תרגול מעשי, שיחפש מקום אחר או מכללה. מבחינתי, אתם אנשים רציניים ביותר, ואני לוקח כל אחד באופן אישי ברצינות רבה. אבל זה לא יכול להיות שאני ארצה יותר ממכם. זה חייב להיות יחד, ביחד, ננצח ונצליח. רוצים ללמוד איך יצרתי לעצמי חופש קלקלי. בחרו את המסלול המתאים ערבורכם באתר, הקישור בתגובות מתחת לסרטון.